Борис Козела на інвалідному візку, який працює за принципом ручного велосипеда, два роки займається таким видом велоспорту, а цього року, розповідає, встановив власний рекорд. Рекорд цього року – 122 кілометри за день. Мій маршрут був на станції по Дамбівострів з Острога до Куніва. Виїхав я півшостої ранку. Приїхав пів 11-ї вечора. Дорогою продовжує зупинявся всього кілька разів. Води попити, ну, трошки передихнути. Жарко було, 33 градуси. жарить, в лісі дорога. Душа співає, я кручу. Борис каже, велотрек вітчизняного виробництва трива безкоштовно суд захисті. Відтоді тренується щодня і говорить, не зважає на стереотипи, що людина з інвалідністю має сидіти вдома. Об'їздив, додає, околиці не тішина Славути та їздить у сусідній області. А дуже багато в мене вже знайомих з'явилося. Перші рази дивувалися, але на протязі двох років вони звикли і. Завжди вітаються, сигналять мені. Борис Колишній військовослужбовець. Він розповідає: 24 роки тому втрапив на мотоциклі в аварію та зламав хребта. Відтоді продовжує на ноги не вставав. В перші місяці, звичайно, і мама приходила, і всі мені то носочки вдівали, то штаніжки. все. Я боявся якось ворухнутися, бо думав, що зараз вона знов там на тому місці лусне. Все боліло, а саме більше душа боліла. Але потім звик і зрозумів, що треба привикати так жити. Велоспорт, каже, дозволяє підтримувати фізичну форму і не падати духом. Це, мабуть, вже воно переросло в якусь хворобу, бо це нереально. Я додому приїжджаю, ледве під'їзд, піднімаюся до ліфта і кажу, все, сьогодні останній раз. А зранку просинаюся, знов сідаю і знов їду. Воно і стимулює, я став якимось мотиватором для інших людей. Про свої мандрівки Борис розповідає на сторінках у соцмережах. Ставлять лайки, все підтримують мене всяко, але щось самі не хочуть. Я в групі вела Україна, там я часом фурори роблю. Я просто такі кілометри вже роблю, що не кожен велосипедист його проїжджається. Якби для велосипедістів, на починаючих 100 кілометрів проїхати, це вже щось значить. Дружина Бориса Юлія пересувається на електровізку та не їздить далеко від дому. Акумулятори розряджаються, говорить вона. Та каже, нічого проти чоловікових подорожей немає то корисно для нього, сидіти вдома важко, я по собі розумію. Я рада за нього, що він може так на далеку відстань ще їздити, має сили. Та коли, каже, чоловік вирішив на світанку встановлювати рекорд та не повертався до ночі, тривожилася. Але я просто хвилювалася, що дійсно дуже далеко їхати і буде важко йому, то для мене то був стрес. Борис додає, коли на вулиці дощ і сніг, а на дорогах слизько, змушений сидіти вдома. У цей час, каже, планує свої наступні подорожі. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.